רוצים ללמוד... זה פה. אוהבים פרסום, חולמים על פרסום ושיווק. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומאים מבריקים ולא בינוניים כמו שאתם עכשיו. אני מסיים להעניק ואנחנו מתחילים. בלי התינוק. כה. היום נדבר על מדיה. סתם, נראה לכם. אנחנו ב-2013, מדיה. מדיה זה לילדים. היום נדבר על ניו מה זה בעצם ניו מדיה? הניו מדיה היום היא כל כולה דיגיטל. כשהמדיות היותר מסורתיות, קרי העיתונות והטלוויזיה, שלטו בשוק, אז ניו מדיה יוחס לאינטרנט. ב-99 זה היה ניו. הניו מדיה אולי זה יהיה הופעות של מייקל ג'קסון בהולוגרמה. אני לא, לא הבנתי כלום. בוא, בוא תענה לי רגע בצורה פשוטה. אין דבר כזה מדיה וניו מדיה. זאת אומרת, מדיה לניו מדיה זה כמו פארם לניו פארם, בלנס לניו בלנס, זה זכן לאל תעתלב פירות לטבעוני. לא הבנת מילה ממה שאמרתי. ניו מדיה. ניו מדיה. אוקיי. הרבה מהפלסומה היום מתרחש בפייסבוק, זה נכון? זה באמת עובד? היקפי תקציב זה מתי מעט. זאת אומרת, בישראל לצורך רוב הכסף הולך לטלוויזיה, להדע על התלוי ציא? לא, ודאי. 왜 זה לא ממלוננים? למשל כמו מצצה ועומא, או אתה כללי יוצרות, הם כל תאלנט שם מפוצצ. נכון. כשאני רואה נגיד תחנית בידור, ש אתה משתתף בה, אני מקבל פרסומת ל תחבורות יגיאניות. זה yen יום אדיא, ברגע שזה יא ב ברגע שאני אראה ואתה תראה יש דרכים לפרסם בלי שתשים לשב, ינו בכל רגע, בכל שנייה הנתונה... עכשיו ]kadור. ברגע זה? ברגע זה בינינו? כן, גם. וואו. אני חושב ש... <קד predict> פונה אליך בצ'אט ליבה מרוף, למשל, <קד גד> מטנזניה. <מת> ואומרת, I love our... Uh, Israel to be friend. אז נתתי לה כמובן את כרטיסי אשראי שלי. ואתה יודע מה קיבלתי בסוף? את, את מה ש... את מה I אליך. to friend with you. Love you, many kisses. בסדר. <קד> נו <historic> <קד> <קד> <promises>. <מת> איתוסה ניומדיה ניו בשביל תפקיד? ניומדיה? מדיה? זה בדיוק מה שאני שואל את אם שדה הפרחים הוא המדיה המוכרת, אז ניו היא פרפר המפתיע. אה! אה! אה! אה! אם אני עושה A-B לתהליך טסטינג של ה-CRO, של קמפיין הרי-מרקטינג, של גולשים שצנחו תוכן, שגולשים ראו בקמפיין קונטנט-מרקטינג, שנוצר באמצעים של GCE, זה רלוונטי לתחום של RTB המצאתים, כי בדודה שלי לא מכרה עדיין אחד. אני מתנצלת, אבל השאלה הייתה אישית מדי. מדיה או ניו מדיה? בבקשה. מדיה. מדיה ישנה. זה יכול להיות ניו גוון. שיזוף נוראי. אמא של המדיות. מה זה? לא יודע. איך זה? לא יודע. וזה? גם לא. זהו, נגמר. פייסבוק, גוגל, ויינט, יוטיוב, יופון. רוצים לדעת עוד? ריחשו את ערכת קלטות הפרסום של גורי. אמת בפרסום? כך התעשרתי מניצבות בפרסומת. תלך! ראשי תיבות שהמצאתי. ריחשו ב-24 שעות הקרובות וקבלו במתנה הסט בזוודות בצבע שלא הצלחנו למקום בחנויות, בש <אד> אני מצטייע, נגמר לנו את זה. היי, היי, היי, היי. לא עכשיו, ירוצו כותרות עכשיו, ואנחנו נדבר קרוב-קרוב.